Eli seuraavaksi meille tulee kansalliskirjastosta Finna-palveluiden suunnittelija Taru Kuholampi puhumaan aiheesta, miten Finna ottaa etäopetuksen sisältöjä kehitetäessä ja miten Finnasta voi löytää oppimateriaaleja. Kiitoksia Taru. Kiitos Ilmaria. Tota, kiitos, että kutsuitte mukaan ja kello on paljon, mutta tässä pääsette myös vähän itse kokeilemaan, niin en ole, en ole yksin äänessä koko aikaa. Öö, kerron teille Finnasta ja siitä, että mitä kaikkea Finnasta löytyy, miten Finnasta löytyviä aineistoja voitte hyödyntää eri tavoilla. Olen huomannut, että kun niitä itse pääsee kokeilemaan, niin siinä vaiheessa yleensä tulee ne kaikki parhaat kysymykset esiin sitten siitä, että jos joku siellä ihmetyttää tai aiheuttaa hämmennystä. Lähdetään heti liikkeelle. Meillä on puoli tuntia tehokasta peliaikaa tässä. Niin, niin tota, aloitetaan tästä Finnan etusivulta. Eli www.finna.fi. Teillä on ehkä tuttu joku teidän oma paikallinen kirjasto tai yliopistokirjasto, korkeakoulukirjasto tai ehkä joku museo, joka käyttää myös Finnaa käyttöliittymänä Mutta finna.fi finna .fi on, on tosiaan kansallinen tämmöinen kulttuuriperinnön varanto, josta löytyy sitten eri toimijoiden aineistoja kootusti. Eli heti jo tästä palkista te voitte huomata, että täältä löytyy kuvia, kirjallisuutta, esineitä, videoita, taideteoksia, opinnäytteitä. Eli laajasti monia erilaisia aineistoja. Ja tämän esityksen aikana tosiaan toivottavasti teille vähän selkeytyy, että miten Finnassa voi sukkuloida edes takaisin. Mä Käytän tätä ideointiin, eli jos minun pitää jotain asiaa itse jotenkin kouluttaa tai opettaa tai ymmärtää, niin mä etsin täältä polkuja eteenpäin ja ne asiat usein jäsentyy mulle sitä kautta, joten toivottavasti saatte siihen liittyviä uusia ideoita. Lopuksi mä myös kerron teille Oikotien siihen, että miten pääsette parhaiten avointen, avointeaineistojen äärelle tällä käyttöliittymässä, mutta opetellaan ensin sitä vähän pala palalta. Ähm, tästä etusivulta te näette heti avoimet oppimateriaalit, joihin me mennään vielä tämän esityksen aikana tuossa loppupuoliskolla. Ja sitten täältä löytyy Finnan luokkahuone. Eli sieltä löytyy arkistojen ja museoiden koostamia valmiita kokonaisuuksia, joita voi hyödyntää perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa. Niitä kannattaa myös käydä kurkkimassa. Me ei syvennytä niihin tänään. Sitten näytän täältä tietoa Finnasta. Niin heti aluksi tämän aineiston tarjoajat. Eli täältä te näette kaikki organisaatiot, jotka meille aineistoa tarjoaa. Eli arkistoja on mukana 11, kirjastoja 80 tällä hetkellä ja museoita 77. Eli kaikki aineistot, joita meiltä löytyy, ne niin tulee joltain näiltä toimijoilta. Täältä pystyy sitten myös selaamaan, että löytyykö esimerkiksi oma kotikirjasto täältä joukosta. Sitten täällä on ensimmäisenä. Tämän kolmen, kolmen kimpan ulkopuolisena tullut juuri mukaan avointen oppimateriaalien kirjasto. Eli jos te tallennatte omaa, omaa avointa oppimateriaalia tuonne avointen oppimateriaalien kirjastoon, niin se löytyy sitten myös, myös täältä meiltä Finnapiistä. Mutta lähdetään hakemaan ja katsotaan, miten se toimii. Nyt kun ollaan tänään etäopetuksen äärellä, niin lähdetään liikkeelle hakusanalla etäopetus. Ja painetaan tuosta suurennuslasista, niin tämä heittää meidät tänne haun puolelle. Mielenkiintoista on se, että ensimmäinen aineisto, joka löytyy, on etäopetuskaansa opistossa vuodelta 1992. Jos haluaa nopeasti katsoa vaikka uusimpia, niin tuosta voi valita esimerkiksi vuosia uusin ensin, niin sillä pääsee järjestelemään uudestaan. Tästä tulee näköjään maisterivaiheen töitä, tekstitiedostoa, AMK-opinnäytetyötä. Um, te näette, että täällä on aineistotyypissä kirjoja. Kirjoja löytyy e-kirjoina ja sitten ihan fyysisinä kirjoina, että mistä niitä voi löytää. Sitten löytyy tosiaan opinnäytteitä, lehtiä, artikkeleita. Ja nyt mä ensimmäisenä keskityn kuviin. Ja sitten jos mä nimenomaan haluan löytää verkossa saatavilla olevia kuvia, niin mä voin klikkaista vielä tämän valinnan päälle. Eli jos nyt etsisin etäopetukseen aineistoja, niin varmasti ensimmäisenä lähden aina liikkeelle sillä, että katsoin mitä verkosta suoraan löytyy. Ja nyt tänne tuli näköjään 38 kuvaa, ei kovin montaa kuvaa löytynyt vielä etäopetuksella. Se voi olla, että myöhemmin, myöhemmin löytyy vähän enemmän. Mutta yksi rajain, jolla mä lähden usein liikenteeseen, on aihe. Tämä aiherajain on siitä kiinnostavaa, että kun teillä tulee nämä tulokset tähän, niin se näyttää, että mihin aiheeseen liittyviä tuloksia on enemmän. Joten tämä auttaa myös ymmärtämään sitä, että mitä kaikkea siellä hakutuloksessa on. Ja mun mielestäni täällä nyt erityisen kiinnostava on kirjeopistot, jota voi pitää tietynlaisena etäopetuksen muotona. Ja mennään katsoa, että mitä, mitä kirjaopistoista löytyy. Ää, nyt te huomaatte, että minulla on tiettyjä rajauksia täällä, ja minulla on myös tuo hakusana. Ää, nyt tästä, tästä tota kirjeopistosta tuli mieleeni, että jos nyt haluaisin jakaa tämän hakutuloksen oppilaille, opiskelijoille, kollegalle, vaikka sellaiseen pohdintaan, että miten etäopetuksen tasa-arvo vaikka näkyi tänä aikana ja miten se näkyy nykyään ja miten näitä asioita voisi vertailla, ja mä haluaisin, että vastaanottaja tutustuu sitten tähän mun valmiiksi tekemään hakuun, niin mä voin klikata tämän osoiterivin täältä aktiiviseksi ja jakaa sen haluamalleni vastaanottajalle. Eli tämä teidän haku, jonka te teette, niin se koko ajan päivittyy tuohon tohon teidän osoiteriville, eli sitten kun te linkkaatte sen, Teidän, teidän toverille, opiskelijoille, oppilaille, niin hän pääsee suoraan tähän samaan hakutulokseen, ja sitten hän voi jatkaa sitä hakua siitä eteenpäin. Se on kauhean näppärä, näppärä tota, valmiiksi hyvien hakujen jakamisessa muille. Sitten mennään katsoa ihan jotain tietoilta. Eli nyt me olemme hakutuloksessa. Se on toinen osa, mitä tässä tarkastellaan esitykseni aikana paljon. Mutta sitten voidaan katsoa yksittäisiä aineistoja. Eli tämä on niin sanottu aineistosivutietuesivu tai, tai vaikka lisätietosivu siitä aineistosta. Ja nyt kun me katsotaan tätä, niin täällähän on meille heti hyvin tärkeä ja kiinnostava tieto, eli aineiston käyttöoikeudet. Ja tässä on CC-lisenssi, ja tässä on CC-lisenssi, jossa on myös käyttö kaupallisessa käytössä kielletty, eli tuo NC, non-commercial ehto. En tiedä, kuinka tuttuja CC-lisenssit on teille lähtökohtaisesti, mutta hyvä ensimmäinen sääntö niihin on, että mitä pidempi se on, niin se yleensä tarkoittaa, että siinä on sitä enemmän ehtoja. Ja tässä kyseisessä on toi, toi markkinointikäyttö on kielletty. Ja sitten tässä alla, alla on vielä niin vähän tekstiselitettä siitä, että mitä se tarkemmin tarkoittaa, eli saa levittää, näyttää ja kopioida, kunhan mainitsee tekijän ja, ja tota, ei sitten jo kauppallisesti. Sitten löydätte täältä ja yhteydestä aina sen, että kuka tästä aineistosta vastaa, eli kuka sen on finnaan tuonut. Tämän kyseisen aineiston on tuonut Illumanzin museosäätiö. Sitten täältä löytyy nämä muut tiedot. Te olette tänään perehtyneet avointen oppimateriaalien kuvailuun ja hyviin käytänteisiin siinä, että mitä oppimateriaalin pitää sisältää. Siinä vaiheessa, kun oppimateriaaleja tallentaa, niin se kuvailu on keskeistä myös sen kannalta, että kun te tallennatte sen, se tulee löydettäväksi myös tänne meille Finnaan, niin mitä paremmin te olette kuvaillut sen, niin sitä paremmin se käyttäjä myös sen löytää. Joten täältä aina löytyy lisätietoa näihin aineistoihin liittyen. Mitä tarkemmat kuvailutiedot siellä on, niin sitä paremmin ne löytyy. Eli esimerkiksi se, minkä takia että tämä kyseinen aineisto löytyi etäopetushakusanalla, niin se liittyy varmasti sillä, että täältä löytyy etäopiskeluasiasanoista, mitä tässä kyseisessä aineistossa on. Sitten seuraava vaihe Finnassa etenemiseen itselläni on usein se, että mä valitsen täältä jonkun uuden aihesanan, Jos mä en ole vaikka tyytyväinen, että en nyt löytänyt ihan sitä, mitä halusin, että löytyisikö jotain muita näkökulmia, niin otetaan täältä vaikka tämä piirustus ja katsotaan, että mihin päädytään. Tämä teki minulle kokonaan uuden haun. Eli nyt huomaatte, että minulla on hakusana piirustus, mutta ne aiemmat, aiemmat rajaimet on sieltä poistu. Jos mä menisin ihan selaimella taaksepäin, niin mä pääsisin takaisin siihen aiempaan aiempaa hakutulokseen. Nyt mä esittelen teille vähän lisää rajaimia, jotka ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Täältä näkyy taas tämä aiherajain, jota käytin äsken. Uh, mutta sitten täällä on muuhunkin kuin ehkä tämmöisen niin kuin historiallisen perspektiivin tarkasteluun, niitä valmistusvuosi on kauhean kiinnostava. Tätä ei löydy kaikista aineistoista, se riippuu siitä, että miten se aineisto on kuvattu, mutta jostain löytyy. Ja mä käytän tätä joskus siihen, että jos mä haluan kuvituskuvia vaikka, jotka on, on niin kuin jotenkin patinoituneita, niin mä katson, että no mitähän on olisi vanhimmat kuvat, mitä tästä aiheesta löytyy. Niin katsotaanpa nyt ihan mitä mitä täältä löytyisi vaikka tällaisella rajaimella, eli sen pystyy valitsemaan ihan tuosta aikajanalta ja paina päivitä. mitä tulee esimerkiksi geometrisia kappaleita tuolta vuosisadan vaihteesta. Ää, tässä kohtaa, ää, jos, jos tota, haluaisinkin katsoa, että kuka organisaatio on tuonut tiedostukseen tietyn aikakauden aineistoja, niin voisin valita sen täältä. Eli nyt voisin ottaa vaikka tämän Helsingin sitten ja katsoa, mitä heiltä löytyy. Ja rajaimia pystyy myös poistamaan yhtä lailla kuin niitä voi lisätä. Eli tässä kohtaa lähtisin ehkä itse nyt poistaisin täältä ehkä tämän mun valmistusvuosirajaimen. Ja sitten voisin vaikka poistaa tämän hakusanaankin, mikä mulla oli. Eli sen voi vain ottaa sitä pois ja painaan suurennuslasia, niin nyt mä löydän kaikki aineistot, joita Helsingin yliopistomuseo on Finnaan tuon. Eli rajaimien lisääminen ja poistaminen on hyvä siinä tutkimisessa ja Finnassa eteenpäin etenemisessä. Kurkataanpas vähän, että mitä aiheita nyt Helsingin yliopistomuseolta löytyisi. Täällä voi tehdä jonkinlaisia päätelmiä siitä, että ilmeisesti aika monet, monet heidän tuomista aineistoista liittyy, liittyy sairaaloihin, sairaanhoitoihin, lääkäreihin, eli lääketieteen puolelle. Otetaan täältä vaikka sairaalat esiin. Mennään uudestaan sinne aineistosivulle, jota tutkittiin äsken, kun meillä oli se kirjaopiston mainos siinä esille ja mennään tänne. Nyt te huomaatte, että... Tässä ei ole samanlaista lisenssitietoa, mikä oli siinä aiemmassa kuvassa. Ja tällaisia teille saattaa tulla Finnassa vastaan. Se liittyy osittain organisaatioiden taustajärjestelmiin ja osittain valintoihin, joita he ovat aineistojen tai muiden syiden vuoksi tehneet omiin aineistoihinsa liittyen. eli Kaikki aineisto, mitä meiltä löytyy, ei ole cc Mutta Aina kannattaa kurkata, että mikä tämän kyseisen aineiston käyttöoikeustieto on. Jos te joudutte käyttämään sitä tai haluaisitte käyttää sitä opetuksessa sitä aineistoa, niin teidän apuna on tämä aineistosta vastaa-tieto täällä. Eli jos haluatte, niin tästä tulee tämmöinen palaute- tai yhteydenottolomake teille, ja te voitte vaikka kysyä suoraan Helsingin yliopiston museolta, että haluaisin käyttää tätä kyseistä kuvaa opetuksessa ja olisiko, olisiko se mahdollista, jos sieltä joku kiinnostava kuva löytyy. Minulla on ollut itselläni sellainen tilanne, jossa mä löysin tosi kiinnostavan mainoksen, jota halusin käyttää, ähm, mutta en saanut niistä teksteistä selvää. Niin lähetin organisaatiolle siitä kyselyn ja he lähettivät minulle parempilaatuisen kuvan, jota pystyin oppimisen kontekstissa hyödyttämään. Eli se on ihan, ihan myös hyvä tietää, että kun meillä on tiedossa, että kuka näitä aineistoja Finnaan tuo, niin lisätiedon kysyminen on sikäli myös mahdollista. Mut nyt huomattiin tosiaan, että ei ollut kauhean selkeä näköjään Helsingin yliopiston museolla, niin kurkataan tätä sallitut käyttötavat rajainta. Niin kuten huomaatte, niin täällä näkyy nyt tälleen tuvanvarainen käyttö tai ei tiedossa, koska tänään olemme avoimuuden äärellä, niin katsotaan, että mitä muuta siellä pois lukee. Ja poistetaan tämä Helsingin yliopiston museo vaikka täältä rajaimista, ja katsotaan, että mitä kaikkea muuta löytyy sairaaloilla. Niin tänne ilmestynyt enemmän, enemmän näitä valintamahdollisuuksia. Täällä näkyy ihan tuonne vapaa käyttö. Käydään katsomassa, että mitä sillä tulee esiin. Sitten täällä on esimerkiksi saa muokata myös kaupalliseen käyttöön. Katsotaan, mitä sillä löytyy. Otetaan vaikka vapaa käyttö pois. Täältä tulee kuvaaineistoa. Eli jos mä haluaisin löytää sellaisen kuvan, että mä tiedän lähtökohtaisesti, että mä käytän sitä vaikka sellaisessa opetuksessa, jossa sitä kuvaa pitäisi muokata tavalla tai toisella, niin on hyvä lähteä tällä rajaimella liikkeelle. Jos mä tiedän, että mä en käytä sitä kaupallisesti, niin sit hän voi hyvin valita tämän, että ei kaupalliseen käyttöön löytyvä aineisto. Kävän kurkkaamassa tätä aineistoa vaikka tarkemmin. Niin täältä te löydätte tutun CC-lisenssitiedon, ja tässä on kielto tosiaan nyt taas markkinointikäyttöön, eli tämä NC-ehto löytyy täältä, mutta sen lisäksi täällä on SA, eli Share Alike. Eli jos mä haluaisin itse käyttää tätä vaikka mun oppimateriaalissa, niin muun pitäisi sitten myös itse valita sille oppimateriaalille toi Share Alike-ehto, joka pitää, pitää sitten avoimuuden kulttuuria yhden. Eli näin te löydätte Finnasta avointa aineistoa, sellaista aineistoa, mitä te voitte käyttää oppimateriaalissa, ja tällaisella tavoilla te pystytte jakamaan niitä oppimateriaaleja myös, myös muille, tai oppimateriaaleja, aineistoja ja tietoa niistä aineistoista myös muille. Ähm. Se kannattaa muistaa, että jos käytätte kaupallisessa opetuksessa esimerkiksi jotain oppimateriaalia, niin sen lisäksi, että, että siinä on tosiaan pitää, pitää tarkasti katsoa, että onko siellä sitä NC-ehtoa, niin muistaa myös se, että elossa olevien henkilöiden, henkilöiden kuvien käyttö ei ole sallittua markkinoinnissa ilman kuvassa näkyvien henkilöiden lupaa. Eli sitten kannattaa esimerkiksi sillä valmistusvuosirajaimella valita vanhempia, vanhempia kuvia, mitä löytyy. Mä lupasin, että mä näytän teille sen oikotien, eli nyt me ollaan käytetty näitä rajaimia täältä, täältä rajainvalintojen kautta, mutta Finnan etusivulla on myös tosi hyvä oikotie siihen, että miten löytää aineistoja, joita voi avoimesti hyödyntää. Niin täällä muita aineistoja valinnan alla on tämmöinen vapaasti hyödynnettäviä aineistoja kohta. Ja kun sinne menee, niin te löydätte noin 700 000 vapaasti hyödynnettävää aineistoa. Ja kuvia löytyy eniten, mutta täältä löytyy myös muuta. Katsotaan organisaatiorajaimen alta, että mitä täällä. täällä on. Täällä on useampia eri, eri organisaatioita. Ja jos me katsotaan vaikka tätä lehteä tai artikkelia, niin huomataan, että täällä on Jyväskylän yliopistolta selkeästi paljon, otetaan se rajaimeksi tähän ja kurkataan näistä jotain, niin huomaatte, että Jyväskylän yliopisto on tuonut avoimella CC-lisenssillä olevia tutkimusartikkeleita myös, myös tänne saataville, kurkataan aiheesta, nämä on näköjään hyvin, hyvin fysiikkapainotteisia nämä kyseiset. Eli kuvien lisäksi voi löytyä myös muuta, se kannattaa pitää, pitää muistissa, että vaikka tosi suuri osa Finnasta löytyvistä on nimenomaan näitä kuva joita voi eri tavalla käyttää, niin muutakin löytyy. Katson vähän kelloa. Mä haluaisin jättää teille vähän kokeiluaikaa, mutta mennään vielä avoimiin oppimateriaaleihin ennen sitä niin sitten vielä ennen, ennen Annan avointen oppimateriaalien kirjaston esittelyä, niin pääsette testaamaan tätä hakua. Etusivulta pääsette suoraan etsimään avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. Eli kun klikkaistaan siitä, niin tämä vie tänne oppimateriaalit välilehdelle. Eli äsken me oltiin tämä alkupuolisko täällä kaikki aineistot välilehdellä. Ja nyt me ollaan oppimateriaalit välilehdellä. Ja nämä on tosiaan kaikki sellaisia, jotka tulee sieltä avointen oppimateriaalien kirjastosta. Katsotaan taas mun minun lempirajainta, eli aihetta, mitä täältä, täältä aiheista löytyisi. Otetaan esimerkiksi osallisuus. Ja katsotaan, että kuinka paljon löytyy oppimateriaaleja osallisuudesta. 21 oppimateriaalia. Jos mä haluaisin opettaa erityisesti perusopetuksessa tai huomioida osallisuuden paremmin omassa perusopetuksessa, niin voisin klikata sen täältä koulutusasteesta. Eli siinä vaiheessa, kun näitä oppimateriaaleja kuvaillaan tai tallennetaan sinne avointe oppimateriaalien kirjasto, niihin tosiaan voi lisätä opetussuunnitelmaan liittyviä tietoja ja näitä koulutusastetietoja. Ja nyt kun mä haen perusopetuksella, niin mä löydän sitten niitä aineistoja, joissa se on sinne kuvailuun laitettu. Eli tämän tyyppisiä aineistoja täältä löytyy. Katsotaan vaikka tota, tätä luokkavaltuusta opaskouludemokratian edistämiseen. Tässä te näette molemmat vaihtoehdot, mitä Finnan kautta tulee. Eli voi olla joko tiedostoja, jotka te voitte suoraan ladata omalle tietokoneelle, eli silloin siinä näkyy toi latauspainike, siinä näkyy se tiedostomuoto ja tiedoston koko. Tai sitten jos on sellaisia oppimateriaaleja, joissa siirrytään jollekin ulkoiselle sivulle, niin ne näkyy sit tämmöisessä linkkimuodossa. Tässä kyseisessä oppimateriaalissa on selkeästi, selkeästi molempia. Ja täältä löytyy tämä tuttu CC-lisenssitieto, mikä löytyy kaikista oppimateriaaleista. Ja tässä kyseisessä on, on lisäksi markkinointikielto eli NC ja muokkauskielto eli ND. Mutta avoimesti sitä voi hyödyntää, kunhan tekijän mainitsee noilla muutamilla lisäehdoilla. Sitten mä näytän täältä vielä toisen rajaimen, joka liittyy myös siihen, että äh, millä tavalla oppimateriaaleja voi voi löytää. Yhteiskuntaoppiin liittyvää osallisuuden, osallisuuden oppimateriaalia löytyy selkeästi eniten, mikä on ihan ymmärrettävää. Eli mä voisin valita täältä suoraan myös yhteiskuntaopin. Nyt mä löydän oppimateriaalia perusopetukseen osallisuudesta yhteiskuntaopin oppiaineeseen. Tämä on aika kätevä, jos haluaa nopeasti löytää omaan opetukseen sopiva materiaalia. Tavoite- ja sisältöaluefasetti on myös, tai rajain on myös kiinnostava, ja kannustan tutkimaan sitä, koska täältä löytyy esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja sitten täältä löytyy sisältöalueita. Eli käytännössä joku voisi hakea vaikka suoraan tällä sisältöalueella, joka liittyy tähän yhteiskuntaopin oppiaineeseen, ja löytää sitten siihen liittyvää oppimateriaalia. Um. Sitten mä näytän täältä muut koulutusasteet, eli poistetaan täältä perusopetus ja poistetaan yhteiskuntaoppit. Niitä huomaatte, että tämä ei suinkaan ole vain perusopetuksen materiaalia, vaan täältä löytyy, löytyy laajasti eri koulutusasteille materiaalia. Ja kiinnostava on myös tämä omaehtoinen osaamisen kehittäminen, eli oman, oman osaamisen kehittämiseen erilaisia aineistoja. Nämä oli nyt osallisuudesta, mutta jos poistetaan se, niin tässä huomaatte, että täältä löytyy kaikenlaista esimerkiksi koronarokotetta ja yrittäjyyspeliä. Esimerkiksi täällä on auton keväthuoltoon liittyviä oppimateriaaleja nyt paljon, että millä saa, millä saa auton kuntoon, niin siihen liittyviä videoita. videoita on myös saatavilla. Eli kannattaa tutkia, mitä löytyy, löytyy omaan oppimiseen ja opettamiseen näistä. Ja nämä rajaimet on tosiaan teidän apuna myös siinä.